Tak ten díku vzdání to vím, že se peče krocán v roubě <laughs> a že se sejde jako rodina celá a u té, u té večeře, a, ale jakoby nic konkrétního úplně až tak jako ne, nevím, no. díku vzdání. O díku vzdání vím, že se jí krocán a dyňový koláč a sejde se celá rodina. Tak o díku vzdání. A... O díku zdání, vím, že je Krocen, no. <laughs> veliký, že jako díku zdání, že slavíte hodně, ale ještě jsem neměla tu možnost,